Zalíbilo se vám nějaké zboží, ale nechcete ho hned kupovat? Přidejte si ho do seznamu přání pomocí Tomy tlačítka a příště nebudete ztrácet čas s jeho opětovným hledáním na internetu. Na tomikupu můžete mít uložená svá přání ze všech e-shopů. Vyšlist můžete snadno sdílet i s přáteli, kteří jistě ocení vaše typy na dárky. Rádi rozdáváte radost? Zapisujte si sem i nápady na dárky pro vaše přátelé. Staňte se mistry v dárkování. Používejte Tomiku.